الاسر الجديد بتاع النهاردة وحيضيفه لقصر ايه? اللي الاثري الاسر اللي حصل في البر الغربي? <تصفيق> شكرا. عارفين ان في جبانة تسمى جبان الدراعة ابو النجا. ده احد الجبانات الستة اللي موجودين في البر الغربي. بعد توقف ده ما اكتر من ست سنوات. بعد صورة خمسة وعشرين يناير. ما عادش فيه بحسة مصريحة بتشتغل. لكن الحمد لله أستاذنا الدكتور خالد العناني بدأنا بالحفاير والحمد لله بعثه مصرية خالصة وتم الكشف على مقبرة من أجمل المقابر الموجودة في دلع أبو النجا البعض كان يعتقد ان ما فيش فيها صار المنطقه بالكامل مش المقبره لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله تم الكشف عن المقبره بعد عمل في موسم 2017 مش بتكلم على مدار عشرين سنه ولا 25 سنه بتكلم على موسم موسم 2017 شلنا 450 متر من من الدبري من الرديم وتم الكشف على الفناء المفتوح اللي ادى الى صاله مستعرضه صاله طوليه دي المقبره طب وداخل هذه المقبره تم العثور على كل ما لزا وطاق بعض اقول اثار كتيرة جداً موجودة جوه ولله الحمد لينا توابيت خشبية لينا مومياوات لينا تماثيل منها الخشبي منها الخشبي المذهب على فكرة ودي من النوادر كان عليها بقايا ذهب ومنها تماثيل التراكوتا من تماثيل الفخار فخار وطين المحروق كم تمثال حتى الآن ألف وخمسين تمثال لكن ما لم تفرغ ما في جعبتها لسه احنا ما خلصناش، احنا كان النهارده زيارة النهارده دي ده للإيه؟ للإعلان عن الكشف، لكن مش افتتاح. الحفاية لسه مازالت مستمرة، الكشف لسه ما مستمر، من المتوقع إن احنا نلاقي أكتر وأكتر وأكتر, واكتر وأنا أقول كلمة أهو، احنا نلاقي أكتر من 1200 تمثال، ممكن. الموميوات في حالة جيدة، جيدة من الحفظ، التوابيت بقايا الألوان اللي فيها تبدو كما لو كانت لونت بالأمس. وكل السادة الإعلاميين اللي دخلوا المقبرة شافوا جمال الألوان اللي فيها. ده الكلام ده احنا بنهدي لؤسر بتهدي العالم في يوم التراث العالمي بتهدي له كده بمبناية خد يا عم مقبره افتتحت والناس اتجننت النهارده الميديا العالميه كلها بتتجلم على هذا الموضوع طب واحنا خلصنا؟ لا احنا داخلين جينا على بالليل اتكلمنا على تغيير وجهه معبد لؤسر بالكامل تمسر رمسيس اثنين 57 قطعه وزن 75 طن التحدي كان كبير على فكره التحدي كان كبير كبير بجد كبير من مين من, من البعثات الاجنبية اللي شككت في قدراتنا هل تقدروا تعملوه يا مصريين اه طبعا هنقدر نعمله هنقدر نعمله ثقة الوزير فينا كانت ثقة كبيرة جدا هتعملوها عملنا ولله الحمد بتوفيق ربنا وهذه النتيجة قدامكم اهي البلون بالكامل العلدنا اليمين كما كان عند المصري القديم ادى اشارة البدء مع الوزير انه البلون اللي على الشمال من الناحية الشرقية. ان احنا نستأنف العمل مع التمثالين اللي موجودين هناك ومكسورين. ان شاء الله مصر دايما بخير. تحيا مصر وكل سنة وأنتم طيبين. والى مزيد من الاكتشافات. اذا مزيد من الترميمات. المزيد من العمل اللي كلنا كمصريين هنشعر بالفخر بيه شكرا لقصر بلدنا. <تصفيق>